Ahoj, kluci a holky, vítejte v Tveři nás baví. Dneska vyhlašujeme naši druhou soutěž. Je od dneška, od 1. května do 1. června. Je to jednoduché, stačí jen z našich všech videí, co jsme natočili, poslat to na naší adresu, Soutěž zaviná tvořeň zbaví Z Tak ahoj Ahoj!